My ten návrh podpoříme ostatně. Už jsme jednou prosadili snížení platů politiků v této sněmovně a jednou jsme prosadili jejich zmrazení v tom krizovém roce. Každopádně nemohu si odpustit to, že to je takový potěmkinovský návrh. Že pan premiér nejprve svým vlastním návrhem na zrušení superhrubé mzdy na dluh zvýšil platy politiků o nějakých 70 tisíc korun ročně. Nejprve nám všem přidal tady minimálně 70 tisíc korun ročně a pak tady tři dny před volbama se prsí, jak bojuje za ty obyčejní lidi, že to těm zlým politikům nandá, že se to zmrazí. A bohužel ty potěmkenovské návrhy a chování se ze strany pana premiéra množí. Naposledy otevíral dálnici D1, přestože ještě není hotová. On otevírá Dálnice D1, která vůbec není hotová. Jsou tam tři mosty, které ještě nejsou opravené. Takže po volbách se ta dálnice bude muset zase zavřít. A teďka tady vítězoslavně stříhá pásky. Podobně pan Babiš na plénu sněmovny 2015 říká, jak jsou ty daňový ráje hrozný, že je to nepřijatelný, ty daňový ráje. A teďka na něj prasklo, že přes daňový ráje si kupuje peníze někde ve Francii, nejspíš proto, aby tak ušetřil na daních, jo. A z těchto důvodů já si dovolím předat tedy panu Babišovi potěmkynovu cenu za nedodržené sliby a slavnostní otevírání neexistujících nebo nehotových staveb, a paní Šilorové, bych k tomu ještě dal čestné uznání za umělecký výkon při otevírání nedokončeného bazénu hotelu Termal. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslánci Mikuláši Ferienčíkovi, nyní pan poslanec Lubomír Volný.